Заступниця генерального директора міськтепловодоенергії Світлана Лень говорить, з 20 травня гаряча вода відключена в багатоквартирних будинках. Пояснює причину. Результатом цього цієї події стало відміна ПСО так званого, це покладання спеціальних обов'язків на НАК нафтогаз України щодо постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго на спеціальних умовах. Додає, зараз підприємства можуть добувати природний газ на умовах ринку, а до цього вони виявились не готові. Умови ринку це є 100 попередня оплата. Відповідно, підприємства не змогли забезпечити 100% попередню оплату і вимушені були зупинити гаряче водопостачання. Для споживачів, додає, передбачена післяоплата, тому коштів на підприємстві для забезпечення тепловодопостачання немає. В Кам'янчанки Ольги Боднар в квартирі вимкнули гарячу воду. Жінка, говорить, може розраховувати на альтернативу. Коли вже почалися ще давним-давно, у 2002 році, колізії з постачанням гарячого водопостачання, то ми облаштували бойлер, і періодично, коли немає гарячого водопостачання, ми його підключаємо і користуємося. Додає, в її будинку бойлери в квартирах мають 60% жителів. Решта знаходять інші вирішення проблеми. Гріють чайником, на, на, на плеті підігрівають, відрі підігрівають. Місцева теплоелектростанція забезпечує гарячим водопостачанням 25% споживачів, розповідає виконуючий обов'язки начальника Костянтин Шиманський. Кожне підприємство створене для того, щоб працювати, надавати послуги і отримувати якийсь прибуток і для власного розвитку, і для забезпечення людей якимись послугами. Ми не маємо можливості зараз це зробити з усіма витікаючими наслідками. Тобто, населення не отримує послуг. Сама, як говориться, напруга в суспільстві зростає, ми не отримуємо прибутків і коштів для подальшого розвитку». Додає, зараз станція готується до альтернативи видобутку енергії за допомогою твердого палива. Готують спеціальні котли, в яких спалюватимуть деревну щепу. Проте для гарячого водопостачання це економічно невигідно. Заступниця генерального директора міськтепловодоенергії Світлана Лень говорить, підприємство готове перейти на добування газу на умовах ринку. Проте також за певних умов, які цьому сприятимуть. Якщо буде стала ціна, не буде вона так різко відрізнятися кожен місяць, як було раніше, якщо буде, опанована ця стала ціна, щоб можна було спрогнозувати якісь витрати. Якщо не буде попередньої оплати і не буде штрафних санкцій за небаланси, і будуть регульована кредиторська заборгованість за постачання в попередніх періодах. Додає, зараз підприємство має заплатити попередньо 6 мільйонів гривень. В холодну пору року ця сума може збільшитись в десятки разів. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.